care de ultimor în dosarul Revoluiei, Augustin Lazure, solicitare ce trei Claus Iohannis, se cere urmărirea penal fa de Iliescu. În completarea comunicatului din data de 18 decembrie 2017 cu privire la stadiul cauzei intitulat Generic Dosarul Revoluiei, Instrumentat de sechea parchetelor militare din cadrul parchetului de pe lângă alta curte de casa ei justiție. Biroul de informare sub linierei relacii publice este abilitat să fac publice următoarele. Procurorul General al parchetului de pe lângă alta Curte de Casa ei Justiție a adresat președintelui României o solicitare de exercitare a prerogativelor constituționale ilegale privind cererea de urmărire penală în legătură cu sevărirea infracțiunii contra umanității. De articolul 439 alin. 1. Lit a. g. Inca Cod Penal cu aplicarea articolul 5. Cod Penal. Fade Iliescu Ion Membruii predinte al Consiliului Frontului Salvrii Naionale, din 22 decembrie 1989, organism care de facto a exercitat puterea executivii legislativ central, comportându-se ca un guvern până la aparia decretului lege numărul 2 din 27 decembrie 1989 când președintele consiliului a primit rolul unui F de stat iar atribuțiile legislative ale consiliului au fost separate de cele executive ce necesită autorizare pentru intervalul 22 la 27 decembrie 1989 <g> <unch> <G choking otherwise> Roman Petre, membru al Consiliului Frontului Salvrii Naționale, din 22 decembrie 1989, numit oficial prim-ministru al Guvernului României prin decretul numărul 1 din 26 decembrie 1989, ce necesită autorizare pentru perioada 22 la 31 decembrie 1989. Voiculescu, cu gelu voican. Membru al Consiliului Frontului Naționale din 22 decembrie 1989, numit oficial viceprim-ministru al Guvernului României prin decretul numărul 5 din 28 decembrie 1989, ce necesită autorizare pentru perioada în perioada 22 la 31 decembrie 1989? Solicitarea procurorului general al parchetului de pe lângă alta curte de casa ei justiție se întemeiaz pe prevederile constituționale ilegale, articolul. 109 alin 2 din Constituia României, respectiv articolul 12 19 din legea numărul 115 pe 1999 precum și pe decizia Curii Constituționale numărul 270 din 10 martie 2008